Ale nehraju. Rád bych hrál na kytaru, koupil jsem si kytaru, ale ještě jsem se ne, jako nezačal učit hrát. Hrála jsem na klaví pět let, ale už se to moc nepamatuju. <laughs> Snažila jsem se naučit na, ky na kytaru taky, ale to moc nešlo. Nehraju. Hrála jsem nebo zkoušela jsem hrát na flat, no, když jsem byla malá, když mi bylo třeba šest, možná víc trošku, ale jinak asi nejsem moc jako hudební, hudebně nadaný typ. Učil jsem se na kytaru, ale moc, moc mi to nejde zatím. Nedal jsem mnou moc času, abych řekl pravdu. A rád mám piano, ale taky na něm moc to neumím, no. Ne, ne, ma, no, nepočítám někdy tak na, na flétnu, když mi bylo tak šest, ale to, to bylo naprosta, na, to je, to byl, to, ne. To se nepočítá, ale uh, pokud bych někdy měl možnost, tak bych, rád, tak bych se rád naučil na bicí.